Cel Popescu nu detonează bomba, ce se a obligat judecătorii să semneze declarații secrete pentru că avocaia prerii să nu aibă acces la notele SRI. Cel Popescu pescutericea detonează încă o bombă în justiție. Conformefului senatului, CSM a obligat judecătorii să semneze acte secrete prin care consimeau să nu ofere avocailor a din dosarele lor notele venite de la SRI. Pericianu a spus sunt de seara, la România TV, ce protocolul secret dintre SRE-ii a ajuns să fie desecretizat doar datorită sre pentru ce parchetul nu a dorit asta. În plus, conform liderului ALDE, Procurorul General al României, Augustin Lazure, Efadna, Laura Codroacovesi, încearcă să nu amalizeze de secretizarea protocoalelor secrete. i Se a dus la declanarea de secretizării acestor protocoale. Dacă am fi ateptat ductaica Lazure, după doamna Covesi, am fi așteptat până în 2040. Acum se tem. Vede aceste încercări de temporizare, de mamalizare a lucrurilor. Voi adresa o solicitare CSM pentru a scoate la lumini declaraile de confidențialitate pe care le-au dat judectorilor să se le I prevedeau ca informaile primite de la SRI să nu fie puse la dispoziția avocailor apărării. Voi face-i o cerere scris în acest subiect. Astea sunt pe lângă protocoalele secrete. Astea trebuie să dispar, nu au de ce să existe, a spus Shelin Popescu Tericeanu.